بيحاول يفلت من العقاب ومناقضه اعترافاته الوارده تفصيليا بتحقيقات النيابه وواضح انه غير خطته تماما لينجو من فعلته بعد الم... عاقل هو هو اعترف ب... هو اعترف بسلامه قواه العقليه اه شايف ان هو ايه؟ دي ايه؟ دموع التماثيل دموع التماثيل اه مؤكد مؤكد ان هو بيحاول في رأي العام قبل المحكمه هو عايز يطلع شهيد شهيد الحب وشهيد الخيانه والغدر طيب انا هقول لك على حاجه انا افترض على اسوأ الفروض ان نينا يعني ارتبط به الاول وبعدين اتفسحت هل ده مبرر يقتلها؟ مؤكد لا وانا كاتب له في يا محمد لو انها حقا ارتبطت بك لقتلتها وكان في كل الاحوال لانه هو انسان دموي, دموي ومؤصل فيه الشر بدليل انه عاد سنه ونصف يفكر وكل ليله يفكر ويخطط ويعيد التخطيط وفي النهايه استقر على الافلا وقتلها بالوحشيه اللي منظر مرعب انك حد يجي من المراكب ويمسك من رقبتك وبالسكينه ويقوم طالع اصرار انت لو شفت طبعا الفيديو من ناس كل حاجه موجعه للقلب الحقيقي وهو وهو هو راكب فوقه وبيتعرض من كل حته من جسمه 25 من جرح حافي على حواف قتل وجرح اسفل الرئه بيسرع وتهددت غير جرح ذبح بالرقم محدش بيحب واحده يعمل الكلام. هو واضح ان هو حب التملك وليس حب العبارة هذا ليس حب لا الكريمة والحب لا يجتمعها صحيح مؤكد مؤكد لو بيحبها عقل سبع حضر الملائكة في الطرقات صحيح. هذا صحيح. إنسان عدواني كاره للمجتمع كاره لنفسه وعراضي ان ياخذ المجتمع كله في سكته أنا مش هضيع لوحده أنا هضيع كل الهي. كل اللي صلاقه مجرد مجرد مبررات ودموع مبارد مسيح يرجو يديها يديها الانفلات من عقوبه الاعدام التي هي مؤكد هي النهايه الطبيعيه فقط والامر بيد الله إن, ان شاء الله احنا بنتظبط من ان حكم العادل يصدق صدرنا كلنا ان شاء الله باذن <تصفيق> الله ويرجع حق نيره وكل نيره في مصر مش بس نيره كل بنت في مصر هي نيره وكل بنت في مصر تستحق الحمايه هو ما قتلش نيره بس هو قتل كل بنات مصر و, و, و, و مصر. انا كده وانا مش عشان يعني ماشي مجوزاه عايزو يعني يعني ولد ولد يعني بيقول كتير صحيح اللي هم أسرة المبنى عليها طبعا حاله غضب شديد جدا من تصريحات المهندم بعد كده بشويه بعد كده 100 بقى قعده قعده ثانيه قالوا اسكنوا اتصرف فيه احنا زينا ضربناه وكسرناش وهو هو قال ايه في القعده العفويه ما كانش بيها موجود ما كانش حضروني ازاي شبه تقول ايه في الكلام الاقوال اللي قالها النهارده تقول له ايه اقول له اقول له حسبنا الله ونعم الوكيل كله كب واللي ادب وانا هنا بين ايديه ربنا ما لا يجوز الخوض فيها مش هتعمل لي ايه بقى؟ واحد عارف ان هو كده كده هياخد اعدام فلازم يقول اللي على ال... عليه علي وعلى طبعا سياده المستشار لازم يديله فرصته يتكلم براحته اه طبعا يديله حقه اه يعني ربنا يعينك وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله رد عليه بإيه؟ أنا مش قادر أتكلم، لا كلمة أرد ولا أدى أي حاجة، أقول حسبي الله ونعم الوكيل، كل الكلام اللي قاله كذب، كله كذب. على فكرة هو غير أطفال كمان اللي غير كله كذب. وبعدين هو معترف على نفسه أصلاً. بيقول لك أنا أنا جايب شاريها من الباب، بقالي تلات أيام شري سكينة. طيب ده عايزين إيه أكتر من كده؟ على آه طبعاً، معترف. طبعا ان شاء الله يعدم باذن الله باذن الله ثقه في ربنا باذن الله باذن الله اعدام ان شاء الله ربنا كبير ربنا كبير على طول بتقولي ايه؟ بتقولي, بتقولي ايه بقى ردا على الكلام النهارده؟ كذاب كذاب ولا الكلام ده حصل كذب كذاب كذاب واللي بالارض بي اللي بيمشي عليها كذاب حد قايله يقول الكلام ده لان كلامه كان غير كلام غير كده خالص وغير كلامه النهارده غير كلامه غير آه كلامه ليه؟ آه حد قال له يا ابن الغالي على تغيير الكلام صح؟ اه لا هو هو القاضي فاطن للكلام ده وعارف ان ده قال لك من قطر يكتب من الدين الاسلامي قال لك من قطر يكتب طب واشر اوي والدين ترد عليه تقول ايه؟ طبقوا الشرع والدين طبقوا الشرع والدين لاختر من قتل يو. من ولا قتل ولا يقتل ولو بعد حين بس لو ما تقتلش دلوقتي هيتقتل بعدين. قصص عند ربنا سبحانه وتعالى وان شاء الله الحكم العادل هيصدر ويطمئن باذن الله. في في يا وسام يا غاده احنا مستنيين عداله ربنا. عداله ربنا. ربنا, ربنا. ان شاء الله هي ان شاء الله ربنا ان شاء الله بحب الناس بإذن الله بحب الناس بإذن الله بإذن, بإذن, اللي اللي اللي باذن الله باذن الله يا رب ده يعني احنا بس والله وانتم ناس محترمين الاول خالص ربنا يبارك يعني حب الناس ان شاء الله ماشي ان شاء الله في الجنه ان في ربنا احنا واثقين في ربنا احنا واثقين في ربنا عداله المحكمه والله ان شاء الله في ربنا اولا واخيرا احنا في ربنا اولا واخيرا ربنا اولا واخيرا. طبعًا. بس كده. كده. بنتي محترمه مؤدبه. والله بنتي مؤدبه. بلاش في الكلام ده خالص. غير شغله بس انما غير كده ما يعني انت مش سنتين بيطردها سنتين مش عارفين نخلص منه. عملنا محاضر وما فيش فايده. وعامل لنا في فضايح النت ويدخل بفيس فيك. وكلام مش كويس كلام اخر قله ادب وحاجه يعني ما يعني فظيعه حسبي الله ونعم الوكيل ربنا ينتهي منه ان شاء الله اعدام باذن الله يا رب يا رب وهي ترتاح يا قلب امها ترتاح. الحمد لله ان شاء الله اعدام باذن الله ان شاء الله, إن شاء الله. إن شاء الله. غيرة ما كانتش بتقبل تسمع سيرته. تقعد تقول لها الواد بيهد يقول لي سيبك منه دعايه الهايب. سيبك منه دعايه الهايب. ولا ولا يقدر يعمل أي حاجة. مستهيفاه. وإزاي؟ عشان ده اللي خلاه غل غل عشان ما بتعبروش غل. غل. في ال... حد بيحب واحده يعني يقتلها؟ لا طبعاً واحد يحب واحده يقتلها يعني هو منين اصلا منين؟ كانوا بيتكلموا بعض ومنين هي راحت عم... احنا عملنا له محاضر عشان هو مزهقنا يعني الكلام بي... الانسان شواف والانسان عاقل يعني... صحيح يعني كلام متناقض ايه الهبل اللي هو بيقوله ده؟ يعني انا مش فاهم منين منين إيه؟ منين؟ إيه؟ من إيه؟ كان هو بيكلمنا وكويس معاها ومنين احنا كنا بنروح نعمل له محاضر وكان بيضايقنا منين؟ إيه ومنين في النيابه قال السكينه كان من عشرين يوم ومنين دلوقتي بقى ثلاث بقوا ايام تمام؟ حاجات كتير حاجات كتير ما لا يعني ما ينفعش بقى تاجيل النهارده اصلا تاجيل فيديو تحليله وتحلل له وطب نفسي عليه؟ يعني طب نفسي ايه؟ ده هو اعترض ذات نفسه في المحكمه ان هو بكامل طوال عقليه وخطط طب نفسي ونازل قبلها ب 11 دقيقه واللي بيخطط مش مجنون ونزل قبلها 11 دقيقه وعدى الباص الاولاني وركب في الباص الثاني دي كنت ايه مره اول السنتين اللي فاتوا بس هي ان شاء الله يعني حضرتك شايفه ان هي حضرتك شايف ان هي انا بعت له ناس انا اللي كنت واقفاه يعني <تصفح> عايز نعادها من شغلك او كان بتشتغل من انت طيب وانت مالك لا خليها ما تشتغلش انا مش عايزاها وانت تحكم علينا ليه انت مالك تحكم عليها ليه وانت خطيبها تقول لي من شغلك انت مالك واحده عايزه تشتغل موسيقى هادك لازم يقول اي كلام يعني اللي حطمت عنه بيقول لي قاعدية يقول لي اخوتها الزيت دي تشتغل وانت مالك انت اي يعني انت عاربنا مثلا انا بصها. بأمرت ايه يعني يعني تحكم علينا ايه تحكم علينا يعني عايزين النار تبرد بس نارهم حميه نارهم حميه يا جماعه وعايزين عشان يبردوا طب مش متوقع اي حاجه يا رب ان شاء الله النهارده ربنا قبل قضاء اللي والله ان شاء الله ان شاء الله طبعا احنا شايفين اعزائي متابعة موقع المصري اليوم طبعا اقوال المتهم اثارت غضب اسره نيره اللي حاول يعني يسيء ليها رحمه الله عليها وهي بين ايدين ربنا يعني ليبرر جريمته اي كلام هو قاله الحقيقه لا يبرر جريمه بالطريقه الوحشه الوحشيه اللي هو قال عليها يعني على اسوء الفروق انها كلمته هل, هل معنى ذلك انه يقتلها بالطريقه الوحشيه دي؟ طبعا ده سؤال يعني اجابته في الحكم العادل ان شاء الله يعني ليدي. ليدي. رحمه الله عليها نيره بين ايدينا الله النهارده رحمه الله عليها وربنا إيه يصبر اسرتها والقصاص العادل والعاجل نحن في انتصار ازاي يا جماعه ده قدام الجامعه في عز النهار اول مره نعرف النهارده ان هو بكر قدام الجامعه في عز النهار في عز النهار أنت كنتي عارفة إنها محضر في الجامعة إنها في الجامعة؟ قالت لنا، قالت لنا إنها عملت محضر في الجامعة، قالت لنا. يعني. كابتن. <تسكت> يعني موكر... يعني بعد نظر. يعني اعزائي متابعي موقع المصري اليوم ايه تستكمل, ايه محكمة تستكمل محكمه تستكمل محكمه جنايات المنصوره نظر بقى القضايا طبعا ايه تم تعطيل القضايا وتاخيرها لحد ما ايه يعني ايه يتم <تصفيق> حضرتك نعرف الناس بقى دور نقابه المحامين بسم الله الرحمن الرحيم حاتم شوقي عيطه امين عام نقابه جنوب الاهلية وبس في التفاصيل انا في البدايه بشكر النيابه العامه لقيامها بمجهود كبير وانجزت التحقيقات وامر الاحاله في اقل من 48 ساعه دي اولا ثانيا من بدايه التحقيقات والنيابه العامه انا على تواصل معاها ولسلامه التحقيقات واجراءاتها طلبت مني ندب بأحد المحامين لحضور التحقيقات. في الحقيقه انا في الاول كلمت محامين كتير زي ما احنا كلنا رافضين هذه الجريمه اللقراء والشنعاء محامين كتير رفضوا الحضور ولكن اقنعت احد الزملاء ان هو يحضر لسلامه الاجراءات وده من مصلحه المجمع عليها قبل ما تبقى من مصلحه المتهم. فعلا. الاجراءات القانونيه عشان المحاكمه تبقى قانونيه. بالظبط كده. فعلا حضر الاستاذ محمد شاهين حضر جميع التحقيقات وكنت انا على تواصل معاه اثناء التحقيقات ومع السيد النائب المحقق بس اللي حضر النهارده محامي اصيل مش محامي منتدب صح بالظبط كده اه اه مع يعني الم... ده أسرته انتدبت له جابت له محامي وانا من باب الاحتياط عشان القضيه ما تتاجلش حض... خليت المحامي المنتدب يحضر برضه يعني حرصا على انتهاء المحاكمه على وجه السرعه اتنين في نهايه التحقيقات طلبوا بقى عمل معينة تصويريه وتمثيل للجريمه حسب. انا حضرتها بنفسي انا حضرت تمثيل الجريمه بنفسي مع المحامي الزميل ومع السيد وكيل النائب العام المحقق وكان المتهم في نهايه تمثيل الجريمه سال وكيل النيابه حد اجبرك على هذا التمثيل قال لا انا بمثل اللي حصل بالظبط وده اعتراف منه بس وان شاء الله ان شاء الله منتظرين طبعا قرار المحكمه و وطبعاً لازم... <تصفيق> لازم حق... طبعا لازم لازم نحقق طبعا لينا دور طبعا وفي ان شاء الله في الجلسه الجايه في يعني امور كده في, في قانونيه في امر الاحاله انا ان شاء الله هتكلم فيها ولكن النهارده دفاع المتهم لازم المحكمه تحققه وطلباته ان هو يطلع على القضيه وان هو يزور المتهم كل الطلبات دي اعتقد ان المح... المحكمه تستجيب لها وان شاء الله بس انا انا اعتقد ان المحكمه مش هتاجلها أكتر من يوم او اثنين لان طبعا دي قضيه راي عام لا و... كمان على اهبة الاستعداد الحقيقه وعملنا اجراءات كتير اه يعني تعودنا يعني. من معالي المستشار رئيسي المحكمه يعني الانجاز في سرعه هذه القضايا هو الحقيقه خاص لنقابه محامين الداخليه ولحضرتك والاستاذ محمد الغامدي الحقيقه انتم قمتوا وق... انت بدور جبار جدا في قضيه راي عام طبعا طبعا طبعا طبعا ده واجب علينا قبل ما نبقى النهارده محامين للمتهمين لازم نحقق حقوق المجنى عليهم صحيح ونودي قضيه راي عام ونتمنى انها ان شاء الله ما تاثرش على النهارده المجتمع وعلى شباب المجتمع ولا تتعدى هذه الحادثه طوي هذه الصفحه بحكم رادع وحكم بشع على هذا المتهم. صحيح، بشكر حضرتك كمان ونتابع معاكم جلسات كتير ان شاء الله, الله. الله. متواجدين معاكم وحملونا بقى. ان شاء الله. زي ما احنا شايفين اعزائي متابعين موقع مصر اليوم هنتابع معاكم نشوف اسره المجني عليها خارجين من قاعه المحكمه يعني الحقيقه حاله من الحزن اولا رحيل بنتهم كمان من الاقوال اللي قالها المتهم امام المحكمه هيئه المحكمه. شايفين اجراءات امنية مشددة طبعا عشان منع اي احتكاك ما بين النهاردة النهاردة تغيبت اسرة المتهم لكن حضر محامي اصيل ووكلته الاسرة علم له يعني عزاز من ألقاء المصريين والجده وجايه على نفسها وهي مريضه وتعبانه لكن نازله نازله يعني طلعت السلم بصعوبه ونزلت لكن مصره انها تحضر ويوم الغسل بتاعنا يرى المستشفى الدولي اصرت انها تدخل تودعها الوداع الاخير الاهالي كلهم بصوا يعني اجراءات امنيه مشدده زي ما احنا شايفين علشان يعني منع احتكاكات اهالي موجودين على طرفي المحكمه الكل منتظر يعني القصاص العادل ربنا يلهم قضاةنا لا المحترمين القرار بحكم العدل كما اعتدنا منهم طبعا قضاء مصر بخير شايفين قد ايه الناس متجمعين كلهم منتظرين محاكمه نيره وسط اجراءات امنيه مشدده الحقيقه الدخول والخروج الحفاظ على طبعا <تصفيق> شايفين اجراءات امنية مشددة بأسرة المبنى عليها اي يعني انتظار الدروب إيه محكمه استئناف المنصوره و ان اسره إيه المجني عليها يعني حاولوا ان يتكلموا لكن طبعا في الجلسه القاضي في بدايتها وجه تنبيهات بعدم الرد على اي اخبار تقال احنا في انتظار قرار المحكمه طبعا الدفاع قدم طلبات الدفاع طلب ان هو يزور المتهم في محبسه علشان يستمع منه على ملابسات القضيه وكمان طلب ان هو يوقع الكشف الطبي عليه وعلى قواه العقليه وساله اصلا في الجلسه ان هل يعني قواه العقليه انت كامل القوى العقليه يعني سليم القوى عقلية لهم ايوه انا سليم القلعه عقليا ايه قرار المحكمه قرار المحكمه طبعا في نهايه الجلسه بعد انتهاء يوم التقاضي ونظر باقي الجلسات بتصدر قرارات المحكمه بالكامل في وقت واحد في نهايه الجلسه المفترض ان المحكمه هتنظر طلبات الدفاع وتلبي منها ما تراه مناسبا بالاضافه طبعا ل هم نزلوا علشان جلسة نيرة خلاص انتهت وفي انتظار قرار تأجيلها وتحديد جلسة اخرى لنظرها هل هيتم لسه الدفاع ما اخدش دوره في الدفاع فهيتم تأجيلها مش عارفين طبعا اليوم هنعرفه النهاردة بعد انتهاء الجلسة بالكامل هتأجلت لسه هيقول كل في طالبة يعني زي ما احنا شايفين الجميع في انتظار قرار القاضي محكمه جنايات المتهم النهارده حاول ايه يروج لانه كانت تربطه علاقه بنيره وان اسرتها ما كانوش عارفين وشويه يقول ان اسرتها كانوا عارفين وابوها كان عارف وامها كانت رافضه ومره يقول ان هي كانت كويسه معاه ومره تاني يقول قفلت عملت عيب بلوكات ومنعته من الاتصال بيه حاجات كتير قالها المتهم النهارده لكن آه احنا ان شاء الله هنتابع معاكم قرار وهن آه باذن الله ونتابع آه باقي جلسات المحاكمه وطبعا منتظر التاجيل لكن اليوم لسه هيحدده آه معالي مستشار باقي المري آه رئيس المحكمه والهيئه الموقره اللي موجوده آه بعد التداول وبعد انتهاء يوم التقاضي اسره المجني عليها طبعا نزل وهنعرف القرار آه في نهايه اليوم اسره المجني عليه الحقيقه في حاله غضب شديد جدا من الاكوال اللي بتقولها وزي ما بيقول المحامي بتاعه هي دموع التماسيح وصفها بانها دموع التماسيح وان هو بيحاول يبرر جريمه القتل بان هي استغلته وعادته بالارتباط وخلت بيه كل الاهالي الموجودين دول جايين يتابعوا قضيه نيره واجراءات أمني اجراءات امنيه مشدده طبعا تم اصطحاب المتهم لغرفه الاستراحه وهيتم نقله لمحبسه في سجن جمصه بعد سماع قرار المحكمه لانه بينطق القرار في وجوده الحقيقه القاضي المبدل بهاء الدين مر رئيس محكمه جنايات المنصوره الدائره الرابعه استمع بصدر راحب جدا لاقوال المتهم وسرده لثلاث سنوات من علاقته بنيره ومطاردته لها ورفضها له أحيانا قال ان في بعض في كلام بينهم وشويه يقول مش كلام وانها عملوا له محاضر وهددوه لانه لازم يبعد عنها طبعا دول زملاء نيره كانوا حاضرين ومن شهود الواقعه اللي شافوا واقعه الذبح كانوا معاها ساعه ارتكاب الجريمه كانوا حاضرين لسماع اقوال الشهود لكن لم يتم الاستماع لاقوالهم النهارده وهناك باقي استكمال باقي المحاكمه. احنا في انتظار خروج اسره نيره. من أروقة المحكمة الجنايات زملاءها وشهود أعيان الواقعة الحقيقة في حالة النهار تم منذ شهدوا واقعة ذبح زملتهم في الشارع يعني زي ما احنا سمعنا فرض الامن وهو بيحكي قبل كده انه لقى بنات بتصرخ ويجري على البوابة ولما هو راح على مصدر الصوت لأ بيقولوا الواد بيضربها جري عليه لقى بيها ووشه السكينة راح يمسكه وراح يدابح البنت وهو يدر يمسكه بعد ما ده والفرض الامن بيؤكد ان هو كان عايز يكسر رقبتها كمان النهاردة محمد عادل المتهم لما سألوا ليه قتلتها بالوحشية دي قال لهم قتلتها خلاص يعني مش وحشة أو بغيره هو في النهاية اسمه قتلها فهو بيقول قتلتها وخلاص لما القاضي سأله أنت ندمان على اه قتل نيرة؟ قال له قال له إن أنا يعني ندمان علشان ضيعت أه أسرتي يعني حتى ما قالش ندمان إنه قتلها أو إنه ندمان إنه هو كان عايزها تعيش يعني واضح إن هو ارتاح لما قتلها وهو بيقول إنه بيسأل لنفسه يعني في انتظار خروج اسره نيره هم خارجين دلوقتي حالا اسره نيره خارجين من باب المحكمه دلوقتي موجودين في القوة الصالة هنا. الحقيقة احنا في انتظار خروجهم من المحكمة. بعد انتهاء المحكمة. يعني الحقيقة ومن الحب ما قتل ولكن من المطاردة ما قتلت. الرفض الشديد هي ويعني اعتقد ان هي وعدته وخلفت وعده وعدها ولكن هل يعني أي شخص أي واحدة توعد واحد بجواز وترجع تكتشف إنه لا يصلح لها هيكون مصيرها القتل يعني محمد عادل النهارده بيقول كده. أيره كان عندها طموحات كتير وكانت عايزة تكمل في مجال الإعلام وأحيانا تقول إنها عايزة تبقى نظيفة وأتأخر وعايزة كانت مذيعة أحلام كتير. يعني هم قاموا خروج اسره نيره من الباب الثاني ممكن نشوفهم اه في شارع ع قلت لي يعني عزمت بقى منكم هنقابلهم على باب المحكمه نسمع منهم وجهه نظرهم اللي ما يقدروش يقولوها في الجلسه وهم النهارده يعني إيه الله يكون في عونهم إيه سمعوا جددت الالم واهزانهم سمعنا الام بتقول حسبي الله ونعم الوكيل في اللي قاله بنتها بنتي كانت مؤدبه طبعا هي ربت بنتها على التقاليد و من حقها إنها ترفض ود... يعني أو... الارتباط بأي شخص وأي بنت من حقها ولازم نتعلم أولادنا الرفض يعني تقبل الآخر وتقبل الرفض جرماجنا الحقيقة ان احنا مش موجودين في الجلسة فوق. احنا مش موجودين في الجلسة. وبانتظار خروجهم بالكامل. تم راجع لمحبسه في سجن جمصه فرقت مهمه امنيه مخصوص الى سجن جمصه بعد انتهاء محاكمته اليوم والقرار طبعا بالتاجيل لسه لم يحدد نظر الجلسه بكره ولا بعد بكره ان شاء الله لنظر طلبات الدفاع طبعا اجراءات الامن المفددة الحقيقه زي ما احنا شايفين قيادات مديريات الامن بالكامل موجودين في تامين المحاكمه الجماهيريه جماهيريه زي ما احنا شايفين قيادات مديريات الامن والداخليه الحقيقه تامين فوق الممتاز النهارده نشكرهم جزيلا على الخروج بالصوره اللائقه بالمحاكمه اللي العالم كله كان بيتفرج عليها النهارده المتهم طبعا مشى وتوجه الى محبسه في سجن جامصه في حراسه الشرطه يعني بشكركم اعزائي متابعين موقع مصر اليوم الى لقاء جديد ومتابعه لب حكمة ان شاء الله لما يصدر القرار هنقوله عليه باذن الله